У майстерні Віктора з півсотні різьбярських інструментів, деякі тримає й прозапас. А для тих, за якими буде працювати зараз, каже спеціальна процедура. Завжди треба навущувати бо це – основна частина. І лише потім, додає, можна братися до основного процесу – давати дерево друге життя. У столярну майстерню Віктор Костирін потрапив зі шкільної парти, виготовляв меблі. Надихнувшись роботами колег, каже, вирішив опанувати різьбярство. Нам майстерню привозили на реставрацію деякі такі вироби і ми їх реставрували, а собі в душі думалося, як би почати щось собі таке. Спочатку, говорить, намагався копіювати майстрів, читав книги і шукав натхнення на просторах інтернету. З часом напрацював власний стиль. У суток 24 години, 12 годин – це я в різьбі. А Буває більше. Було таке, що ставав у шість і лягав, десь, мабуть, у часу два ночі. Це такий транс. Що раніше, як починалось, тільки на ніби той думав, оце так на зробити, а зараз тільки так очі дивляться, руки роблять. Це любов, це любов, така що словами не передати. Дерево особливий матеріал, говорить пан Віктор. Воно дозволяє обрати різноманітну текстуру і форму для виробу а далі справа за майстром. Дуб, клен, ясен, вся деревина вона підлягає обробітку. Немає нічого тут складного з нею працювати. Ну, липа от, одна деревина, яка м'яка, пластична, вона з нею легше працювати, і їй можна більше придати тон... тонкості такої, щоб ніби воно живе було. Нині перша різьблена робота здається примітивною, додає майстер. Але тоді ця вкрита візерунками шкатулка була для нього справжнім витвором. Саме першу чергу я почав із цієї кришечки і це почав вирізати такий простенький орнамент, і мені він так складно давався. Завжди сколи ось видно, все так воно не, не те, як потрібно було. Це перша робота геометричною різьбою. Картини, шкатулки, меблі, речі побуту – список виробів, як і натхнення, невичерпний, каже Віктор Костирін. А секрет якісних і красивих витворів – простий. Ніколи не спішити – це раз, а по-друге – це старатися. Навіть, хай воно там не виходить старатись, старатись і старатись. Свої роботи чоловік дарує друзям. Одна із них – герб громади, прикрашає адмінбудівлю у селі. Нині займається ще й оформленням церкви. Ольга Котлер, Вікторія Скубацька, Олександр Кулик. Новини на Суспільному. Черкащина.